مثلك حافظ القرآن طوبى لكم قصص إسلامية وتاريخية السلام عليكم مشاهدين الكرام يقول الله عز وجل يا ابن آدم أمرتك فتوليت ونهيتك فتماديت وسترت عليك فتجرأت وأعرضت عنك فما باليت يا من إذا مرض شكى وبكى وإذا عوف يتمرد وعصى يا من إذا دعاه العبيد عدا ولبى وإن دعاه الجليل أعرض وتألى إن سألتني أعطيتك وإن دعوتني أجبتك وإن مرضت شفيتك وإن سلمت رزقتك وإن أقبلت قبلتك وان تبت غفرت لك وانا التواب الرحيم فالاستغفار هو من اعظم الطاعات وانفع القربات قال الله سبحانه وتعالى في القران الكريم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقد اوصانا الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه فقال أكثر من الاستغفار على فرشكم وعلى موائدكم وفي طرقكم فإنكم لا تدرون متى تكون المغفرة وقال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار فطوب أحبائي لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا بل إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنا هذا من أين لي هذا لا يراه في عمله فيقول أنا هذا فيقال باستغفار ولدك لك فمن أحب أن تسره صحيفته فليكثر من الاستغفار أستغفر الله يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار فمن قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له إن كان قد فر من الزحف أو كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم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 فإني أستغفر الله عز وجل في اليوم والليلة أكثر من مئة مرة فنحن نحتاج إلى كثرة الاستغفار لأننا مذنبون ومخطئون فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فعلينا إذا وقعنا في الذنوب أن نستغفر الله عز وجل فإن الاستغفار نقاء للنفوس وراحة للصدور فيجل الذنوب ويمح الأوزار فالتوبة لا تتم إلا بالاستغفار فقل هذه الكلمات في سجودك وادع الله عز وجل بقلب خاشع ويقين صادق قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ما وضع رجل جبهته لله ساجداً فقال يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي ثلاثاً إلا رفع رأسه وقد غفر له وقال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد وهو ساجد اللهم ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه أقرب ما يكون إلى الله عز وجل وذات ليلة دخل أبو الدرداء رضي الله عنه إلى المسجد فقال لما دخلت المسجد مررت على رجل ساجد وهو يقول اللهم إني خائف مستجير، فأجرني من عذابك، وسائل فقير، فارزقني من فضلك، لا بريء من الذنب فأعتذر، ولا ذو قوة فأنتصر، ولكن مذنب مستغفر، قال أبو الدرداء، فأصبحت أعلم أصحابي هذه الكلمات إعجابا بهن، إن الذنوب ولو تكررت مئة مرة بل ألف مرة أو أكثر، وتاب منها العبد إلى الله تعالى في كل مرة قبلت توبته ولو تاب عن جميع ذنوبه مرة واحدة توبة واحدة صحت توبته بإذن الله تعالى قال رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا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 وعمل ما شئت فقد غفرت لك والله عز وجل يرضى عن المستغفر الصادق لأنه يعترف بذنبه ويستقبل ربه عز وجل فكأنه يقول لربه تبارك وتعالى يا ربي أخطأت وأسأت وأذنبت وقصرت في حقك وتعديت حقوقك وظلمت نفسي وغلبني شيطاني وقهرني هواي وغرتني نفس الأمارة بالسوء واعتمدت على سعة حلمك وكريم عفوك وعظيم جودك وكبير رحمتك فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا فاصفح عني واعف عني وسامحني وأقل عثرتي واغفر زلتي وامح خطيئتي فليس لي رب غيرك ولا إله سوى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 لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الرمادي ليصلكم كل ما هو جديد.